Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban a Heris által gyártott B.O. kocsikat érintő néhány festési problémának a korrigálását fogom bemutatni. Ezzel együtt sem lesz brava vagy acm -e szintű a modell, de egész őszintén a rokkó szintet is csak távolról fogja közelíteni. Mindig nagy dilemma egy modellnél a hozzányúlás kérdése, hogy ne legyen még rosszabb a végeredmény. Meg ott van az is, hogy megéri-e a befektetett munkát. Majd látni fogjátok, nem is olyan egyszerű kérdések ezek, ezzel a modellek kapcsolatban. Három festési hibát találtam, amivel kapcsolatban úgy döntöttem, hogy megpróbálom őket helyrehozni, minélk az ajtóval kapcsolatos, illetve a végén adtam az egész alvázrésznek és a forgóváznak egy sötét-barna alapszint, hogy egy kicsit életszagúbb legyen az összkép. Az egyik hiba, hogy az ajtókat ennél a két kocsinál a Harris akhát festette, mint az oldalsó gyorsvonati sávot, az összes ajtónál, az átjáró ajtóknál, a feljáró ajtóknál is, ami az EC kocsik szinttervének felel meg, de ezeknek kalapácslag szürkének kellene lenniük eredetileg. A másik, hogy az ajtók körüli keretnek a kocsi alapszínével megegyező azurkéknek kellene lennie, és ez itt is túl lett festve, és végül a kapaszkodó alatti részben itt is folytatódnia kellene ennek a világos szürke sávnak, ami itt hagyva. Egyébként meg tudom érteni, mert eléggé bonyolult körbe maszkolni, így manuálisan is, meg mondom szériában is. Én az ajtók ezüstre festésével kezdtem, ehhez Revel 99-es alumínium metalt használtam. Ennek a szemcse mérete, szerintem jól hozza, hánulás méretben ezt a kalapács Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy éppen, hogy csak egy kis szemcsézettség látható szabad szemmel, az átjáró ajtóknál könnyű a helyzet, ki lehet őket szerelni, igaz, össze vannak ragasztva az ajtóhoz tartozó ablak résszel, de óvatosan le lehet őket feszíteni. Feljáró ajtóknál már maszkolni kell egyrészt az ablakokat, másrészt a teljes kasznit az ajtó körül egy olyan jó 5-6 cm ráhagyással, mert én fújni terveztem elbrással. Az ablak sort, aminek része ez az ajtójúvegezés is, szintén beragasztotta a herris, de itt sikerült ezt leszedni, ide csak egy kis maszkoló darabot tettem, nem kell kiszedni az egész ablaksort, elég egy kicsit benyomni, hogy rá lehessen tenni a szalagot. És az már megvédél festéstől. Az ajtót körbe maszkoltam, az egyszerűség kedvéért most ugyanúgy, ahogy a heris csinálta, tehát a kerettel együtt. Ehhez Tamia flexibilis maszkoló szalagot használtam. Ami eredetileg szép íves felületek maszkolására van, de nagyon szép határozott kontúrt ad, a sima, papír alapú maszkolószalagok itt nem túl jók, azok inkább nagyobb területek fedésére alkalmasak. Festés után én leszoktam venni a maszkolószalagokat viszonylag korán, a teljes száradás előtt, ilyenkor még van egy kis rugalmassága a festék rétegnek, és szebben fog elválni. Na nézzük a következő lépést, ami az ajtókeret bekékítése. Ez egy nagyobb kihívás volt a maszkolás miatt, bár továbbra is viszonylag egyszerű formákat kell maszkolni, de kívülbelül. Nincs RAL 5009 a REVEL kínálatában, ami ugye az eredeti szín lenne, de ha lenne is jó esélye, nem ugyanaz a szín lenne a modellen. Én REVEL 56-os kódú kék szint használtam, ami egy kicsit túl lilás, de alapnak nem rossz. Türki és sárga hozzáadásával igyekeztem valami hasonló szint kikeverni, mint ami a modellen van. Mindenképpen lesz egy kis színeltérés, de az a mázli, hogy a színeltérés itt egyben... Síkbeli eltérés is a kocsin, és a fényárnyék hatás, ami a kiugró keret és a kocsi közt van, szépen elnyeli ezt a kis különbséget. Persze, megfelelő világítással a makróképeken látni lehet majd, de életszerű távolságból elfogadható lesz. A következő kapaszkodó alatti oldalság pótlása. Itt megint ugyanazt a flexibilis szalagot használtam, kiegészítve egy kis blue gyűr gyúrmaragasztóval. Itt akrélfestéket használtam, méghozzá jó hígat, ami miatt nem lett tökéletes a végeredmény, de ez megint egy olyan részlet, ami inkább közelről látszik csak. Nagyobb gond, itt a világos szürke az nem teljesen stimmel, kicsit világít, de egy kis pasztelkrét a porral és ecsettel sikerült korrigálni ezt. Utolsó lépésként a kocsinak az egész ajját forgóvázastúl minden estőbe fújtam sötétbarnára. Ezt a szint én kevertem szemre. Az egyik oka ennek a festésnek az volt, hogy egy kicsit learcoltabb legyen az egész kocsi, a másik, hogy eltüntesse azt a nyers műanyag hatást ami még így feketén is kijön az alváz részen. Összeépítés után azért vegyes érzéseim lettek az egész beavatkozást illetően. Az ezüstös rész helyrehozását tudom javasolni mindenkinek, akinek van kisebb festési tapasztalata. Az ajtókeret és a korlát alatti terület már nehezebb, nagyobb gyakorlatot igényel. Itt könnyebb belesni abba a csapdába, hogy végül hozányultunk, de rosszabb lett, mint igazából volt eredetileg. Remélem hasznosnak találtad a videót, ha belevágsz az átalakításba, jó munkát hozzá! Sziasztok!